Hola, hola, já jsem Maxine, a já vás vítám, tady to je už možná i mrtvé série pro někoho z fazmofobie. Ano, rozhodl jsem se že tu hru začnu se natáčet, protože mě baví, vás baví, takže dejte like, odběra. pojďme na video. Když vezmu sem náš equipment, jo ale počkejte, to je nightmare vlastně. Fakt baví mě to ta hra, ach jo, co natáčím, ty kráso, jako ale není to úplně sran tady procházet, jako, já jsem se najed, nahodit pojistky jako první tady kašlu nějak tady nějak procházet ten prostě rovnou na pojistky. Tady, že by 4, 3, 1. Skřínka Minus 6. We gotem! We gotem. Gádem, got gádem. Got gádem. Ale to už já takhle se sem. Máme ho, let's go. To bylo rychlý. Ty kráso, je tady fakt. No jasně tady. Ale už nedupej, to už se mi nelíbí. Ehm.. Um, tak jsem si dělal srandu, že to je dobrý. Nemyslel jsem to vážně. <sík> protože... To je fakt, ale chujovina. <sík> Vezmeme spiritáka a knížečku, protože dnešní duchové jsou hrozný spisovatelé. Já si nemám kam schovat, když začne hantit. Kefa se sájen. Já si zaškrtávám spirita. Já vím, že takhle dělat nemá, jo, ale... Já tady nechci půl hodin dělat spirit box, když stejně promluví a bude to on. To prostě, když to není napopilý, tak to kašlu. Ten duch se mi zdá takovej, uh, jako neaktivní, hodně neaktivní. Já se na jednu stranu jako bojím, jestli třeba teď jako bude několik set pokusů jako ticho a pak najednou začne hantit a ah, nepřežiju to. Aha, poplasejeme ty mikrofony všude. A je to prostě takové, jako že tak to vypadá opravdu jak na párci. A... <coughs> <coughs> <coughs> Sorry. <coughs> ne ale... Please... HOCHU To ses POSRAL Napsal jsi tam aspoň něco, když jsi mě takhle vyděsel k smrti. Kule, to je těžké potom. To je těžké, no, takže jediná ta garáž, jako, ale ona asi nějak, oh fuck, máme jeden slepej bod v kuchyni. To mi asi nějak nevadí, to dám na stův, no. A budeme poslouchat, jdem ho vlogovat. Ok, jako ten duch už trošku vyjevuje nějakej, nějakou tu agresi a orb ducha, no. Docela rád se mu tam, jako, prochází, víš co? Ajajaj, aj, aj, musíme tam mít, ale living room, tam, se něco děje, tam jsou nějaké kulišárny, tam, no, no, jo, ano, už tam nesvítí se, jo, tam, tam nevypadly pojistky, že ne. Dobrý, vezmeme ještě pohled, takhle odsáď, ať prostě i tak to vidíme, a můžeme zkusit spirit box, talk to me, talk to me. A. Ah! Haha! <há> tak, vy se mi tak vysmějete v komentářích. Já chci domů. Já jsem doma. Ale nejsem. <há> vidíš to? Ty vole tak vidíš to? On tam úplně ječí. Dobrý, on, on mluví, když tam nejsem. Tak, taky děkuju. Fakt. Ty vole, všichni jsou takový nápomocný duchové. Prosím, otisk. Ale proč tady není žádný otisk? Kelly Gardner, A, ah, ona hantí! Kolik? Pět? Čtyři. Tak nička jinde. Tady nebyla. Tam nebyla, hochu. Já si dám asi spirit box. A psaní ducha vole. Jo, aha, to nejde. Tak spirit box. No tak ale hochu, bejt dítě a no tak. Naskledanou. Je takovouhle rumku, bych si jako představoval u sebe. Až na to okno, který je velký, jako kráva, neříkám nic, ale zase ten někdo na mě kouká. No tak, no a to zase to ani nevím, že to je prokladej barák, že mi sem poslali. Jako ani ne, víš co? Co? Hele, ducha a... To drý ten, jak se to mě dosprak, to taky není. Já vím, že bylo na čtyřce, ale nesvětepomněl bych tak čo zmažené, prosím. Prosím. No já se lekl sám sebe. Hele, já vím, že bych to neměl asi dělat, ale... Oh! Tak, uh, dámy a pánové, ten duch vypadá už jemně naštvaně. Na skledanou. Viděli jste ten hunt, on byl červený. Prosím, to jsou dvojčata, ať mě nezjebete v komentářích. Ne, ne, ne, ne, ne. V kuchyni je tady, oh, oh. v kuchyni nikdo není, Ou, oh. oh. Taky mám kytáru. Na konci videa si záměsto za zahraju. You will not! Dupat! In this house. Tady? Tady? Tady? Tady? Ale tak co to je? Ten duch mě bejtí. Je tady. Ne, že bych to věděl, ale... Prostě je tam. Ale to budete respektovat. Já si jdu pro equip. Ale to to, že na schodech tady jako není světlo, jako to je dost... Tady ten slepý point, kde je prostě tma. Aha no. Dobrý, tak to byla asi jenom prank nějaký, vole No čau, mějte se hezky. Já doštu do té části, kde jsem vůbec nebyl, jakože vůbec. Já si vypl pojistky, no já jsem kokos. No, takže teploměr jsme to nenašli. Takže dobrý den já to zkusit MFkem. Huku ale už neťukej. Já ti říkám, že ty ťukat nebudeš. Hele, dáme si médu do, do busu, jo, dáme si ho tam. Já ho chci mít jako, jako, kamaráda jo, v busíku. Až pojedeme domů, tak pojede s náma. Teploty, orbík a doc. Juraj, jestli je Jurej musí dát pověděžně like a sbírat 800 kamarádů. Hocho, oh, já viděl to Y už jsem si říkal, že to se zpustá, to dal jo. Ty vol. Takže já vám děkuji, že jste na tato video koukali, já že jste si ho užili, protože fazmofobie mě neskutečně baví, pokud neběrem ty hanty. Takže pokud dáte like, odběr a jsem ochotný teď tu sérii oživit za 10 lajků. Takže dejte like, odběr, sdílejte video a ciao! Vím, že nejste idioti a všimli jste si, že to ještě není konec videa, i když tady bylo pošlý outro a měli jste pravdu. Good job! A jak tento to video natáhneme? Jednoduše. Zaspíváme si kulturní památku uh, holky z naší školky nebo třeba něco sednout. Yeah, yeah, yeah. To by se vám líbilo, co už je to konec, co? Haha! Ha. Jo, už je to konec, čau.